כעת אתם מוכנים לחוק התנועה השלישי של ניוטון. פראו לנו כי שמעתם משהו, אתם יודעים מדיבורים על החוק, אבל מטרת השיעור היא לבדק, אנחנו באמת מבינים על מה ניוטון דיבר, כאשר הוא אמר, ולפניכם התרגום של הגרסה הלטינית של החוק, לכל פעולה, עברה קצרה, ניוטון היה אנגלי, אבל הוא כתב בלטינית, היות ואנשים באותה קופה כתבו בלטינית, הספה הלטינית נחשבה לשפה מכובדת. בכל מקרה, לכול פעולה תהיה תמיד תגובה שווה והפוכה, או הכוחות שמפעילים שני גופים אחד על השני, יהיו תמיד שווים ובכיוונים מנוגדים. בעצם מה שניוטון אומר זה שאתם לא יכולים להפעיל כוח על עצם כלשהו, מבלי שאותו עצם יפעיל כוח מנוגד עליכם, על מה שפועל עליו. וכדי שנבהיר את זה, נאמר כי יש פה, על שאר הדוגמאות האלה נדבר אחר כך, אבל נאמר כי לפניכם יש כאן איזה סוג של בלוק, ממש כאן. אוקיי? Okay? ננסה לדחוף אותו, ננסה לדחוף אותו קדימה, הנה, זאת היד הדוחפת, שאתה נוכן על, על הבלוק, והיא מנסה ללחוץ עליו, מפעילה כוח מוחלט לכיוון הזה. אוקיי? Okay? אז הבלוק ינוע לכיוון ימין. בואו נניח לרגע כי הבלוק מונח על קרח, סוג של משטח קרח, ולכן הוא יכול לנוע. תדמיינו אפילו שזה לא דומה שכאן זה קרח, נשתמש בצבע שמזכיר יותר קרח, כלומר, הבלוק מונח על משטח קרח כלשהו, ובעצם החוק השלישי של ניוטון אומר, הביטו, אנחנו יכולים ללחוץ על הבלוק, ברור, אנחנו מפעילים כוח שקול על הבלוק, ותוך כוח שקול יעיץ את הבלוק בהנחה כי הוא יצליח להתגבר על החיכוך, מה שיתכן היות והוא מונח על קרח. הבלוק יפעיל כוח שווה ומנוגד עלינו, כוח שווה ומנוגד יופעל עלינו. נציג הוכחה ישירה, היות, וזה לא, משהו שלא ברור לנו מאליו כאשר אומרים כי זה כוח שווה ומנוגד. לכן נציגו ככה, נבהיר כי אם באים מופעל כוח שווה ומנוגד, נוכל להרגיש את היד שלנו נמאכת. ממש ככה. נוכל להרגיש את הבלוק דוחף אותנו. קחו את היד שלכם ודחפו את כנגד השולחן או משטח אחר הקרוב לכם. אתם בהחלט מפעילים כוח על המשטח. נסרטט זאת כאן. זה כאן משטח השולחן. ואנחנו מנסים לדחוף אותו. נסביר, נסביר שוב, זאת היד שלנו, כן, הנה, דוחפת את השולחן. אם נפעיל כוח על השולחן, בואו נעשה את זה יחדיו ממש, כעת במהלך הצפייה בשיעור, אתם בוודאי מפעילים כוח על השולחן, וואם תפעילו כוח ממש ממש חזק, אולי הוא ינוע ממש ממש מעט. וננסה זאת ממש כעת. שימו לב, באותו זמן שהיד מואכת את השולחן, כף היד שלכם נמאכת כלפי מטה, זה בגלל השולחן, בגלל שהשולחן מפעיל עליכם כוח שווה ומנוגד. אחרת אתם לא הייתם מרגישים כלום. לא הייתם מרגישים את הלחץ. הייתם מרגישים כי היד בכלל לא נמאכת. נציג דוגמה נוספת. נניח כי אתם צועדים יחיפים על חוף הים. אוקיי, okay, הנה יש לנו פה חוף. אתם צועדים על החול. כאשר אתם פוסעים על החול ונניח שזאת נעל שלכם. נקווה שהציור הזה דומה מספיק. זאת נעל. אז אתם פוסעים על החול. ברור, ברור שאנחנו מפעילים עליו כוח, כן? אתם מפעילים כוח על החול, הכוח המופעל כוח המשקל שלכם, כוח המשיכה, בין כדור הארץ לביניכם. זה מה שמופעל על החול. ההוכחה לכך כי החול מקומו ותיווצר במקום תביעת רגל, נכון? החול ינוע מהמקום בגלל שהוא נדחף מטה, הוא נדחף מטה כל כך חזק, כלומר ברור כי אתם מפעילים כוח על החול, אבל גם החול מפעיל עליכם, כוח שווה ומנוגד. הוא ממש מפעיל כוח שווה ומנוגד עליכם. ומה על לזה? אז אם אתם זוכרים ומאמינים לחוק השני של ניוטון, כן? נעד לנו שיעור עליו, חוק השני של ניוטון, אז אתם יודעים שאתם תעיצו כלפי מטה, אלא אם יש כוח אחר שיאזן. הכוח שמאזן הוא בעצם הכוח... הכוח של החוף, בעצם החול מפעיל כנגד כלפי מעלה. כלומר, כאשר נחשב את הכוח השקול, נגלה כפועל עליכם, כוח שקול השווה ל-0. זאת הסיבה שאתם נשארים כאן ולא מייצים כלפי מטה, כלפי uh, מרכז כדור הארץ. דוגמה נוספת לכך, אולי הדוגמה מפורסמת ביותר של החוק השלישי, עוסקת באיך טיל כאשר אתם בתוך טיל, במסלול להתנתקות מהאטמוספירה או שאתם בחלל, אין שום דבר ממנו ניתן להידחף, שום דבר שניתן לדחוף אותו כדי להעיץ. אז מה עושים? מאמיסים חומר לדחיפה בתוך מיכל הדלק, וכאשר מאפשרים את הריאקציה הכימית המתאימה או את הבהירה המתאימה נותנים לה להתרחש, אז מתרחש תהליך של פליטת גז במהירות מאוד מאוד גבוהה מתחתית הטיל. כל אחד מהחלקיקים אשר אנחנו מפעילים עליו מספיק כוח, כך שלמרות שכל אחד מהם באה על מסה מאוד מאוד קטנה, כן? המהירות מאוד גדולה, ולמעשה הם העיצים יוצא מהכלל. תאוצת החלקיקים כוח שווה לטיל. הדוגמה מסבירה את uh, תפקידה הגז, ואת התהליך המאפשר לטיל להעיץ, למרות שאין משהו ממשי בסביבתו הקרובה להידחף ממנו. אז uh, זה משגר הרבה דברים, זה הרבה דברים בקצב מאוד מהיר, מופעל כוח על כל החלקיקים, וזה מאפשר הפעלת כוח שווה ומנוגד להיעצת הטיל קדימה. דוגמה נוספת לכך היא אם תמצאו את עצמכם לסחפים בחלל, ואז זאת תהיה דוגמה מאוד מעשית, כדי שלא תישארו מרחפים בחלל לנצח. נאמר כי אף אחד לא מעוניין שזה יקרה לזה אסטרונאוט חס וחלילה. נניח כי עבד הקשר שלו ממכשיר היד הקטן הזה, מהווה את הקשר שלו עם המעבורת, והוא מתחיל לחלל. מה יכול האסטרונאוט לעשות כדי לשנות את כיוון תנועתו חזרה לכיוון מעבור את החלל? בואו נסתכל סביב, נראה כי אין ממה להידחף. אין לו שום דבר ממנו הוא יוכל להידחף, ונניח כי אין לו אמצעי להנאה או משהו דומה לזה. מה הוא יכול לעשות? למעשה יש רק דבר אחד שהוא יכול לעשות, וזה אם תגיעו למצב שבו תסחפו בחלל, עליכן לחפש חפץ. כבד, או יותר לומר מסה, הכי גדולה, את בין מסה למשקל, נסביר באחד מהשיעורים הבאים, עליכן נמצוא את המסה הגדולה ביותר שברשותכם, שאתם יכולים להסיר, שאתם יכולים לזרוק, וזירקו אותה בכיוון המנוגד לכם. ננסה לסרטט את זה. נניח כי זה האסטרונאוט המרחף, נניח כאן זאת שלו, ננסה לצייר, זוהי הכפפה של האסטרונאוט, או אולי קוסמונאוט, והנה כאן זאת היד שלו, זאת היד של האסטרונאוט בדיוק כאן, ונניח כי הוא או היא איזה ציוד או חלק מציוד שלהם שניתן לזרוק אותו. הם יכולים להסיר את אותו ציוד ומצאו את החפץ עם המסה הגדולה ביותר שהם יכולים לזרוק. מה שיתרחש זה שלפרק זמן מסוים כאשר הם ידחפו את החפץ הרחוק, הם יפעילו כוח על החפץ, הם יפעילו כוח על החפץ, לפרק זמן מסוים, כל עוד הם נוגעים. כל עוד הם נוגעים בחפץ, וכל אותו הזמן, החפץ, בזמן שהוא מעיץ, כאשר האסטרונאוט מפעיל עליו כוח, הוא יפעיל כוח שווה ומנוגד על היד של האסטרונאוט, או על האסטרונאוט עצמו. החפץ יעיץ לכיוון הזה, וכל עוד האסטרונאוט דוחף, האסטרונאוט יעיץ, האסטרונאוט הנה, יעיץ הוא י... לכיוון הזה, ולכן מה שיש לעשות הוא לזרוק לכיוון נגדי, וזה יאפשר לאסטרונאוט להעיץ לכיוון מעבור את החלל. ונקווה כי הוא יצליח uh, לאחז במשהו.